Nini kifanyike kumrudisha huyu mtu ambaye amezimia tayari. Kurudi katika hali yake ya kawaida. Nini afanye huyu patina wake? Sawa. Cha kwanza uangalie kama anapumua kwanza, kwa sababu kwenye huduma ya kwanza kawaida. Kama unahisi anapumua, unatakiwa upige magoti, ukae chini, nyanyue miguu yake, uiweke kwenye mabega yako huku yeye kwa muda wa sekunde kama thelathini Kufanya hivo kwa haraka kutafanya damu iende. Na baada ya hapo hita msaada Sasa kama ndio mlikwemo naiba, hapo inapokuja adaita watu kama unaweza sasa kufanya kitu kinaitwa CPR kukandamiza sehemu yake ya moyo kuhakisha kwamba unafanya damu izunguke mara kwa basi endelea kufanya hivyo mishanisha midoleo yako Alafu endelea kukandamiza sehemu ya moyo moyo upo sehemu upande wa kushoto wa mwili. Kwa endelea kukandamiza sehemu yake ya moyo kwa maingizo unavyoweza. Alafu mushwa siku yu mtu atarudi katika hali ya kawaida. Kwa hiyo ni huduma ya kwanza wanaifanya kwa mtu aliyezimia wakati huo. Kumpiga kifuani kichwani kwenye miguu. Wengi wanaamini kumpiga kwenye unyayo inaweza ikawa njia mojawapo ya kumrudisha kwenye hali yake ya kawaida kumfinya masikio wakati mwingine tumboni na kadhalika. Kufanya hiyo hivyo hakusaidi kitu kumbuke yule mtu anapokuwa mezimia ni anapoteza fahamu kwa hiyo ufahamu wake unakuwa haupo unapokuwa unataka kufanya mambo vitu kwa ajili ya kumshtua hizo vitu hio vinafanya kazi kwa mtu ambaye unamshtua lakini akiwa mzima yani kwamba hajazimia hajafanya nini kwa hivyo hivyo havitaidia chochote kile unaweza tu kumwekezea maumivu au unaweza kumuumiza bila sababu kwa sababu hata kwa vitu hivyo kuelekeza kwa mwanazoni ndio kitu kufanyika kumpiga kumtikisa kumshtua au kufanya vitu, vitu ulivyosema wewe Hatifaidimsaidii mtu kuweza kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Unatakiwa upunguze spidi, uende pole, pole alafu focus kwenye kupumua kwa ile seko ambayo anatakiwa au unatulia kabisa unapumzika lakini unaweza kufanya katika namna ambayo ni ya kawaida sio ya haraka huku ukizingatia kuvuta hewa nyingi kwa sababu nimeshaongea chanzo ni kwa kutofika kwenye ubongo lakini pia kitu kingine nilikuongea ongee kama ni kwa sababu ya ile anxiety kolemba alikuwa oga. inabidi aongee lakini pia kitu kingine ni kunywa maji kabla unaweza ka kuanza mtu ukanywa maji na utafiti unaonesha pia kutumia chumvi sasa ni changeikasema hapa kutumia chumvi watu wakaenda wakaya chumvi ni kula chakula chote ambacho una kula kinaweza kawa kina chumvi kidogo niweza kukusaidia lakini pia hapa nitoe angalizo kwa una magonjwa ya moyo unshaambiwa kwamba usitumie chumvi basi usitumie chumvi lakini kwa mtu wa kawaida ambaye una magonjwa ya moyo unaweza kutumia vyakula ambavyo vina chumvi kawaida pamoja na maji vitakusaidia kuweza kuongeza nguvu na kitu cha mwisho ni kwamba kula chakula kidogo Nismakula kabla ya kula kwa kula chakula kidogo ambacho kinaweza kika kusaidia au vyakula vile vya vya. ni ni fast snacks kwa kuna zile kama vitu kama crips au vyakula kama labda kama kuna baadhi ya juice niweze kusaidia mtu kuweza kuongeza nguvu kabla ya kufanya tendo. Kufanya hivyo unaweza vikamzuia mtu asizimie. Lakini kuna vile vitu vya msingi vya kuzuia kabisa. Unaweza je kuzuia isitokee. kutoke ina mtokee issue kanyanyua miguu juu kunafanya damu iende kwenye ubongo. Kwa mtu mwingine naweza kaweka mtu kule mwishoni kuweza kunyanyua miguu ikawa imenyanyuka. Mao yule mpatna wake ambaye anafanya naye kama saidia kuweza kunyanyua miguu yu kwele yake kwenye mabega hiyo ile mtu ambaye anapata hiyo changamoto inaweza kumsaidia ye kuweza kupeleka damu ya kutosha kwenye ubongo na mwisho wa siku kuweza kuzuia asipate hiyo hali. Lakini pia mazoezi, kama mtu kufanya mazoezi hata kidogo, klisti mtu kutembea umbali walisari moja. Kutembea, kukimbia. Unaweza kutembea umbali wa moja ukio medhamiria kwamba natembea kwa mazoezi. Ukajipatia moja la kutembea angalau mara 3 kwa wiki. Au kama una mashine yako mazoezi, ukafanya Au ukafanya ile mazoezi kwa kutumia application za simu kwa muda wa dakika kila siku kwa muda wa siku tatu inaweza kufanya wewe ukawa na nguvu na kufanya damu yako kweko ya na sogea vya kutosha na ukaweza kuzuia haya lakini ambao, kwa wale ambao wanaweza kwa wanaumwa kuhakisha nafika hospitali watapata tiba kutokana na changamoto ambazo zipo sasa ikitokea unapata hiyo hali kwa kujirudia rudia unapata maumivu makali kifuani Unahisi kwamba unaishiwa nguvu na kama alivyo kuongea unaishi kama mapigo yako ya moyo yanadunda mpaka unayahisi kabisa kwamba moyo wangu unadunda au kwamba kama unaanza kuchanganyikiwa Uh, na wala kunywa maji wala kutumia vyakula kuja kusaidia basi hakikisha unafika hospitali mara moja